Експерту патроном тікток армії та інші смішні написи та картинки придумали і зобразили на стінах шпиталю шість художників-волонтерів. Одна з них графічна дизайнерка Маргарита Парельська, експертно патроном. Тобто патрон, собачка патрони. Я згадала, що з Гаррі Потеру був такий патронус, і його викликали закляттям експерта патрону. І мені якось так зігрались ці назви, і я ще додала фразу поки що там не ходив. Це тікток армії з кадирівцями, які постійно знімаються в Тіктоку. Я не знаю, чи вони там воюють чи що. Та Парельська каже, спеціально придумували легкі малюнки, аби швидко їх зобразити. Чорнобайвка, за словами графічної буде, дизайнерки, тому, що... нині у всіх на вустах, тому без неї тут не обійшлося. Ми просто вирішили зробити такий знак, і до якого підходять такі барашки, знаєте, як баранці дивляться на нові ворота, тобто, ну це теж якось що вони не розуміють, коли йдуть, і їм сказали, і вони просто йдуть. І тобто, це такі барашки в таких зелених касочках, щоб знали, хто це може бути. Ми спочатку створили ряд стінописів у середині госпіталю, де цим цим. цим Хотіли підбадьорити наших захисників. Наразі ми після цього перейшли до ось цієї стіни. Це було надзвичайно спонтанно. Ми прийшли, нам показали, що от є стіни, стіночки, як би їх прикрасити. Тут ще дуже хороша сторона, вона тініва, буде стояти до 10 років. Організував створення стінописів засновник благодійного фонду «Покоління майбутнього» Максим Кравчук. Проспонсорувала одна із запорізьких IT-компаній. Вирішили проспонсувати цю ідею, адже ці мурали можуть принести невелику радість нашим людям, запорізьцям, які проходять рядом. Ми запланували три етапи мистецького перетворення госпіталю на мистецький хаб. Першим етапом були патріотичні малюнки, які ми розробили та намалювали всередині госпіталю для медперсоналу та для наших захисників. Другим етапом ми розробили цю, так би мовити, вулицю Муралів для всіх. Тут ми втіли народне мистецтво, сучасні тренди, меми. Є роботи, які ми розробили особисто. Наприклад, кота придумав я. Я вважаю, що це взагалі ідеальне рішення, як писати тризуб у коло. А також нам виявилися цікавими ескізи дівчат не з Запоріжжя. Наприклад, ескіз з писанкою, який ми знайшли в інтернеті, ми вирішили взагалі нічого не міняти у планах митців створити великий мурал на фасаді шпиталю із зображенням парамедика Тайри Юлії Паєвської, яку цьогоріч взяли у полон російські військові у Маріуполі. Дар'я Пасічник, Владислав Кащук, новини на суспільному Запоріжжя.